السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وش اخباركم عبدالله القحطاني أو إكس كم مقطع إن شاء الله يجيبكم مقطع يومي إن أكون الله روكت ليك لعبت 3 أيام وصورت قلت بمنتجها وأنزلها لكم اقيام عادية بس إنها حلوة آه تقدرون تفضلون المقطع بعد ما تسوي لايك وإشتراك يا حبيبي وتفعل زر التنبيهات أهم شي آه يلا مع <تصفيق> راح الان نختار الـ الـ الـ هذا الجيم والله أنا يعني انا صاير اخسر واجد الفتره فترة بس ما ليه حلو راح نلعب الان وان شاء الله هنا بلعب موسكي كبار يعني هاي موسكي كبار يعني يعني ما, أنا ما لعب موسكي كبار واجد بس يعني بلعب موسكي بورد يجي الموسكي بورد خطوان شوي فاير. اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هل سلنا التجبيد الم hours time time live here like كان to سلام، a 완 star these flavours come down now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 Oh shit! No, I got money. Oh my god! Come wow. on. <laughs> او راح نلعب يعني بدون عندي هنا في جيب Haydi تقول <تصفيق> <تصفيق> <طلع> <تصفيق>